Купує хліб не з запасом, Михайло розповідає, часто подорожує. В магазинах, де зупинявся, хліб був. – Що берете, який хліб? – Берем білий, житній бутон, як обов'язковий. Хліб привозять зараз вчасно і весь, що замовили, розповідає продавчиня магазину пані Ніна. – 170-180 млуханов, на виходній більше, берем до 200. – Було таке, що світло от пропадало, а і не, не привозили хліб, не було такого? Ні, запізненням привозили пару. Мені, да? Запізненням привозили пару разів, та й все. А такий хліб. Було ж пару разів не було, бо не було світла. Працює під час відключень електрики Хмельницький хлібзавод. Про це розповідає його директор Валентин Романенко. За його словами, підприємство забезпечує 70% жителів області хлібобулочними виробами. Через це не припиняє роботу під час війни. Коли почався повномасштабний наступ, так ми пригадали, що якісь певні хліба рецептури, ми їх призупинимо, але ми подивилися, що у нас в принципі немає таких проблем по соровині, все нам доставляють. І наші люди привикли до Хлібів і ми виробництво не скоротили. Хліб купує пшеничний місцевий житель Васлав Михайлович. Чоловік каже, однієї буханки вистачає на його сім'ю. Та ніякі так і таких. Мені не дуже хватається, що батько і жінка і ще сухарів получаються. Бараболяє, борщі Ось Хватає, хліб є. Де і тут беру, і там магазини беру. Постійно. Сьогодні взяли ви який? – Білий. – Скільки вистачає, наскільки скільки десь так вам? – На день. Начальниця виробництва підприємства Людмила Грушко розповідає, виготовляють кондитерські вироби, але зараз люди споживають більше соціальні види хліба. Його виробництво збільшили. – Але на даний момент ми бачимо зростання в соціальних видах хліба. Тобто це хліб житньо-пшеничний та пшеничний, а також батон нарізний. Генеральний директор об'єднання хлібопекарських підприємств «Укрхлібпром» Олександр Васильченко телефоном розповів, що кількість споживання хліба майже не змінилася в регіонах, де немає бойових дій. Експерт говорить, як відключення електрики впливає на виробництво. Понятно, що це отрицательно сказується, Ну тут наше міністерство аграрної політики зіграло дуже хорошу таку роль. Були створені списки підприємств критичної інфраструктури, куди потрапили такі хлібозаводи всі. Ці підприємства не мають права відключатися від поставки електроенергії і газу. Директор Хмельницького заводу Валентин Романенко каже: "Підприємство безкоштовно відправляє продукцію, зокрема, на звільнені з підросійської окупації території. В середньому, я вам скажу так, це від 1,5 тонни в місяць. Ми відгружаємо нашу продукцію для вимушених, ну, переселенців переселенців нашої області, також коли їдуть волонтери на схід" На фронт, звичайно, ми передаємо їм продукцію. Сьогодні безпосередньо в обід ми також плануємо передати 400 буханок хліба знов для, волонтер... ну, для роздання для людей на Херсонщині. Олександр Васильченко телефоном розповів, значного росту ціни на хліб поки немає, зокрема через те, що через війну впав експорт зерна. Це за счет того, що все-таки борошна не росте такими інтенсивними темпами, за счет того, що стабільно міністерство прийняло рішення по обеспеченню газом по більш низькій ціні, ніж риночна стоїмость, і за счет того, що був определен перечінь продуктів, тут це життє пшеничний хліб і батон, який названі як соціальний. Лімім відоми хліба і на них загранична торгова надбавка. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.